Об 11.30 суддя Юрій Дзюбановський оголосив про початок засідання та повідомив, що суд переходить до перегляду відеодоказів у кримінальному провадженні. Їх надала прокурорка Оксана Соболь. Однак, за словами адвоката Василя Михалюка, з технічних причин переглянути відео не змогли. Це одні з основних доказів, тому що це відео, на яких зафіксований обшук квартири, який проживав обвинувачений на момент скоєння злочину. І ще одна слідча дія, тому їх обов'язково потрібно досліджувати, тому що, коли буде допит, відповідно, по цих слідчих діях, а по цьому відео йому можуть задавати запитання. Прокурорка Оксана Соболь попросила суд відкласти розгляд справи. Суддя питання задовольнив. Також взяв до уваги заяву Валерія Устинова про те, що від адвоката, який до цього представляв його інтереси в суді, він відмовляється і захищатиме себе самостійно. Чи не бажаєте використати правою допомогою через підпарниця ні буде здійснювати захист сам так? підтримати Валерія Устинова, прийшла його колишня дружина Ольга Зуляк. Говорила з Валєрою, була можливість поговорити по телефону, він дуже плакав. Якби він мав можливість, зараз він би просив просив і просив пробачення. В нього є син такий самий по віку, як Максим. Компенсувати батькові ті страждання, які він пережив, це неможливо. Ну, то, що ми зможемо зробити, то, то ми зможемо. До суду прийшов батько одного з травмованих школярів Ярослав Капустяник. Чоловік розповів, як зараз почувається його син. «Дякувати Богу, все нормально, що ходить до школи, навчається, ходить на плавання, це те, що можна йому. На даний момент у його тілі є 31 чи 32 дробини. Навесні поїдемо в Київ, на повне обстеження, маємо їхати планове, 21 січня був. Фактично рік, як це сталося, то так було, видно, що емоційно так переживаєш. Я думаю, що від цього відліку вже буде, напевно, що краще. Також сьогодні в суді мали допитати Валерія Устинова. Спілкуватися з журналістами підозрюваний не захотів. Нагадаю, за версією слідчих, 21 січня минулого року Валерій Устинов, перебуваючи в своїй квартирі, вистрелив у дітей, які були на стадіоні школи. Через це двоє хлопців отримали вогнепальні поранення. Суддя-спікерка міськрайонного суду Анна Мостецька каже, чоловіка підозрюють в умисному тяжкому тілесному ушкодженні та хуліганстві. За це передбачене ув'язнення до восьми років. Поки триває суд, Валерій Устинов перебуває в Чортківському слідчому ізоляторі. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.